متجر عالم حواء يرحب بكم ودابا البنات غنشوفوا هذا الموديل هذا راه بالصايه ماشي ماشي زعما عباءه طويله هذا بصايا البنات فيه الفولا ديالو لاصقه فيه وفيه الشال شوفوا كيفاش كيجي يجي, يجي, يجي, يجي غزال تبارك الله هو بحال عباءه الأبرار وهو بالصايا. كاينين الناس اللي كيبغيو كي بالصايا يعني هذا الموديل هذا بحال عباءه الأبرار هو بالصايا. كيجي زوين تبارك الله لها في الكحل هي الاخت طاج علال باش نوريكم الصايه غنوريكم صايه يعني البنات شفتوا كيفاش كيجي كي الله هي غتوريكم الاخت الالوان باقيين فيه اخواتي مع النقاب لان ما شاء الله جي غزال ورائع ما شاء الله شوفوا كي جي متميز وساتر ما شاء الله يالو ما شاء الله وتقدروا تهزوا الشال ديالو تقدروا تلبسوه حتى هكا فما شاء الله كيجي مع المنتقبات رائع وساسر انا نوريكم اللوينات اللي كاينين فيه خليكم معايا كاين فيه هذا البيج مع الاسود, هو الصيف الاسود. ها هو صايف الاسود راه كيجي غزاله البنات الموضيل الموديل هذا وفيه تخفيض خطير ها كاين فيه البني هذا بني هذا البنات راه قهوي كيبان لكم مع الاسود وكاين فيه البلو مارين مع الاسود دائما صايف الاسود وفي هذا بحال اللي لابسه انا البلو هو مع الاسود تا البنات راه في المقاسات من الصغار للكبار هذا البنات الثمن ديالو غيكون ثاني تخفيدي وثمن جد جد جد مناسب اللي هو 170 درهم 170 درهم تلبسوا اي اخت منتقبه او مخمره او محجبه فكيجي رائع راكم شفتوا الحجاب ديالو قبل ما ندير النقاب كيفاش داير باش تعرفوا انه كيليق المحجبات والمنتقبات ونكملوا باقي الموديلات ان شاء الله <تصفيق> زنا هذا الموديل هذا البنات هذا حتى هو غزال كيجي خمار ومعه الكاب ديالو اللي لاصق فيه لاصق معاه تيجي حتى ساتر من جهه الصدر وعنده هنايا القب ديالو شوف كيفاش تيجي القبيب ديالو حتى هو زوين فيه, فيه جوج الوان من المقاسات الصغار حتى الكبار الولي هاد اللون اللي فيه هذا اللون هذا والازرق ملاكي هادو هما اللوينات اللي فيه الثمن ديالو راه كان 250 درهم الثمن الاصلي بالنسبه للثمن دابا ديال التخفيض 220 درهم 220 درهم هادو. بالنسبه لهذا الموديل هذا حتى هو راه فيه الصول ها هو كيف ما كتشوفوا معاه الشال ديالو حتى هو كيمشي بالشال ديالو والصايه ديالو الموديل كامل البنات هو هذا فيه هذا في اللوين هذا فيه هذا اللون هذا كشري مع الموف حتى هو كشار ديالو ها نتوما مع الموف وفيه الازرق الملكي مع الكري حتى البنات راه فيهم مقاسات الصغار والكبار وبالنسبه للبنات له التخفيض هذا اللي في هذا الفيديو هذا راه ان شاء الله غيبقى لطيلات اسبوع غيبقى المده ديال الاسبوع ان شاء الله من دابا نحطوا الفيديو الاسبوع وغيسالي السولدر البنات راه مده محدوده غادي تكون ان شاء الله انا قلت لكم من دابا المده وكين هذا حتى هو فحالهم زايد فيه غير بس هنا والقب هذا فيه القب وتا هو معاه الشال ديالو بقات فيه هاد لا بوحدها هي اللي بقات هادو البنات هادو وهادو ثمان ديالهم غادي يبقى 190 درهم لي هو ثمن تخفيض يلا ندوزو خمره هذا 74 بيس اللي تيكون فيه الفيل تحت هو واضح لكم في هذا راه حتى يكون كيكون معاه الفولاره ديالو كيجي حتى زويون حتى موديل انيق بقات غير هذه لابيس هذه حتى هو بعناه ب 250 درهم غادي يبقى ب وعشرين درهم معكم <تصفيق> من <تصفيق> الكسيوات اسبرول لي شونيز ديالهم حتى هما اسبرول كيفما كيف ما كتشوفوا راه كيجيو هنايا الصديفات كيجيو الصديفات حتى لتحت وعندهم عندهم وصدفة والمصفات راه كيتحلوا او كيتسدو كميمات ديالهم كيجيو على هذا الشكل هذا هادو كيطلبسو هكا كيفما ملبوسين هنايا مع الصايه لكم كنتوما الاختيار كيفاش تلبسوه حتى مبقاش مابقاش فيهم كونتيتي كبيره لي طاكين 38 و 40 حتى طيب هما غيبقاو ب 169 درهم ها هو الموديل هادو شوميز اللي وريتكم لو كول ديالهم كول ديال شوميز شوفوا كيفاش كيجي كي كويال زويون ان هي ها القويه الصديفات وعندها الحزيم شوفوا اللويده تا أنا اناوريكم اللويده جايه كتجي زوينه وانيقه هادو باش لكم الفرق ماشي هما الكسوه اللي كانت ملبوسه قبل هذيك كسوه وهذه شوميز يلا ندوزو لموديل اخر وختامه هو ويك غنختمو الفستان الرائع ديالنا ديال الاميره سندريلا درنا لكم فيه لوينات جداد البنات أنا ان الله الموديل مطلوب جد مطلوب لهذا مازالين كنخدموا فيه لوينات جديده فنوريكم اللوينات ديالو شوف شفتوا البنات كيف ما وعدتكم في اول فيديو انني غندور معكم المحل كامل الحمد لله رحنا حنا وفينا بالكلمه ديالنا الحمد لله كانوا تخفيضات رائعه الناس اللي دوم عن الفيديو من الاول الاخر راه تخفيضات جد مهمه يعني من الاول الاخير وكيف ما قلت لكم البنات انه غيدوم طيله هذا الاسبوع هاد التخفيض هذا فحاولوا البنات تستافدوا منه في اسرع وقت يلا نشوفوا اللوينات ديال فستان سندريلا الغزال شوفوا البنات هذا راه زيتي انا دخلت عليه هاد فولارة هذه وحتى هاد سندريلا وخا عندنا علاه تبارك الله الطالب يلا يلا كنلحقوا غير نوجدوا هاد الناس اللي طالبينها غنديروا لكم فيها التخفيض اكيد غنوريكم الوينات هاثوما الغوز هاد البوبوتيك كاين فيه اخضر ملكي عاوتاني هاد اللوينات هادو كاين عندنا كاين تالقريب الانواع ديالو هذا كريرا رصاصي ها هو عندنا الكري مفتوح وكري مغلوق هاذو صبنات البيج خليكم معايا البنات شوفوا الالوان كاين الباج مغلوق والباج مفتوح حتى هادي راه بالكاب ديالها البنات ها كاين ادنى ترابي وهذا الكمال هذا كاين مارين هذا موف موف زال هذا واللي كتشوفو انا واخا منو كتشوفوني لابسا على الانستغرام كتسولوني بزاف راه متوفر بقات فيه جبونس غي هاد لابياس هادي لي الله عليه طالع بالنسبة للبلومارين مارين كاين وكاين فيه حتى البلو بلومارين بلو مارين بلو سيغ وكاين اللون الجميل لي لبست الجميلة سهام راشدي ولكن البنات راه بقات فيه غي ثمانية وثلاثين يعني الناس لي كيلبسو الطاية ديالي او قل مني هانتوما ها شاء الله هذا بلو هاد سندريلا غادي تبقى لكم من 300 درهم غتبقى لابنيي سعالم 280 درهم 280 درهم هادو هما التخفيضات اللي كانوا على كل يعني المحل اعطيناكم كل حاجه بالتمن ديالها لبسناها لكم يعني والله الا هاد الفيديو منا وقت كثير ومجهود اكثر ولكن تستاهلوا لان عليه طلب بزاف فأنا درت لكم جوله مع التخفيض اللي عليه درت البنات اللي تيطالبوني انا حاولت قدر المستطاع واكثر والله الا درنا زعما فوق الجهد نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقى اعجابكم بغي نشوف تعاريفكم كثيره وبغي نشوف تفاعلكم باش نبقى ندير لكم بتخفيضات وتشجعوني على يعني ندير لكم دويره في المحل لان كتكون دويره صعيبه سيرتو مع إننا انا الكليان في المحل مهم هاد التخفيض ان شاء الله غادي يدوم التخفيضات كلها غادي يدوم هاد الاسبوع هذا كامل نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقى اعجابكم وصدقوا على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته